Добрий день, малята! Ну що ж, продовжуємо мандрувати кольоровими казками. Сьогодні нас чекає сонячна казка. Здогадалися, якого кольору? Звичайно, жовтого. Але перед тим, як здійснимо подорож у жовту казку, давайте згадаємо, що буває з жовтого кольору. На городі росте жовтий перець, жовта диня, жовта кукурудза, і та ж жовті камашки. А у саду на дерева ростуть жовті черешні, жовтий лимон, жовтий банан, листочки жовті, травичка жовта, а у небі світить жовте сонечко. По дорозі йде жовте таксі, на березі ростуть жовті листочки і, звичайно, жовтий колір це частина нашого прапора, що нагадує жовті колоски пшениці. Ну що ж, а тепер нас чекає жовта казка. Сідайте зручненько і слухайте гарненько. Одного разу дівчинка пішла на галявину за квітами. Сонце було жовте, веселе, тепле. Подекуди із землі вивізла травичка, але квітів ще не було. Дівчинка подивилася і сказала. «Сонечко, сонечко, адже вже весна. Я одягнула жовте пальто, зав'язала жовті бантики. Чому ж немає жодної квітки? Зараз будуть!» – відповіло сонце і кинуло на сонячний пагорб разом із своїм промінням жменю жовтих квітів. Пелюстки цих квітів настобурчилися, як жовте проміння. Знаєш, як вони називаються? Запитало сонце у дівчинки Знаю, відповіла дівчинка Коль баби". Сонечко посміхнулося А ось і ні Вони називаються мати і мачуха Це найперші весняні квіти Навіть листя у них немає Тільки самі квіти Жеврюють на пагорбі Вони злі ці квіти Запитала дівчинка Адже в казках ці мачухи злі Ні, відповіло сонце Мати мачуха добра квітка, просто лист у неї таке, одна сторона тепла, м'яка, як руки твоєї мами, а інша холодна і блискуча. Як у мачухи і злих казок, підказала дівчинка. Сонце засміялося і кинула на пагорб ще одну жменю жовтих квітів. Дітки, я впевнена, ви дуже уважно слухали казку, тому легко дасте відповідь на мої запитання. На галявині ростуть квіти. Мати-мачуха, нарцис, кульбабка. Чого не було у казці? Так, нарциса. Ще чого не було? Так, кульбаби. А яка квітка була у казці? Так, мати-мачуха. Граємося далі. Тут у нас сонечко, мати-мачуха, плащ, Чоботи. Про що мона сказати жовтий? Так, плащ. Жовта. Квітка, мати-мачеха. Жовте. Сонечко. Жовті. Чоботи. Дітки, я думаю, вам сподобалась моя жовта казка. Тому до наступної зустрічі.